Verkostoituminen säästää pitkällä aikavälillä valtavasti aikaa ja tuo upeita mahdollisuuksia elämään. Nyt kuulet, miten se tapahtuu. Toinen vinkki. Ota vastuu aloitteista. Onhan se kiva, jos joskus joku tulee sulle jotain heittää, mutta yleensä sä oot se, joka aloittaa sen keskustelun ja tekee aloitteen yhteydenpitoon. Elämässä vaan saa paljon enemmän kuin itse antaa enemmän ja on valmis olemaan aktiivinen ja aloitteellinen. Keskustelun aloituksessa on tosi tärkeä aloittaa yksinkertaisesti ja ystävällisesti. Ei tarvi missään nimessä olla mitenkään fiksu tai hauska. Ja välillä sieltä tulee tosi kummallisia reaktioita, jolla ihmisellä voi kestää aika kauan, että se lämpee siihen, tai voi tulla ihan vaikka avoimia torjuntoja, mutta semmoista se elämä on. Aina on uusia mahdollisuuksia. Tosi tärkeää. Sen kohtaamisen jälkeen, sitten samana iltana tai seuraavana päivänä, on follow-up-viesti. Eli laita kiva pieni viesti somessa esimerkiksi, vaikka että Hei Tiina, oli hauska tavata markkinointiseminaarissa, kiva oppia lisää metallialasta, mennään joskus vaikka lounaalle. Hyvää viikonloppua, terveisin Karla. Tämmöinen pieni muistaminen on tosi hauskaa, kiva, rento, ystävällinen yhteydenotto, joka aloittaa sen yhteydenpidon. Toisto tuo tähän varmuutta ja lopputulos on upea. Yrittäjyydessä tärkeitä ovat verkostoituminen ja laskutus. Karla Nieminen Jäämurtajista kertoo sulle, miten verkostoidut. Laskutuksessa paras apu on Isoltan Arkkimedes.